До кафедрального собору Касперівської ікони Божої Матері 19 січня прийшла Таміла. Жінка говорить на службу та освятити воду. Ну, сьогодні зранку я прийшла собі водичку посвятити, і все. люди там бували. Я водичку з дому принесла в 12 1 ночі, набрала водичку. Свято водохреща починається 18 січня, коли всі православні відзначають водохресний святвечір, хрещення Господнє. Біля собору в цей вечір також освячували молитвами. Вчора вечора привезли свят в водичку, залили в батьки біля церкви. Батюшка свящєдник посвятив воду, почитав молитву, дуже гарна молитва, дуже довго читав молитву, почитав воду, і потім люди почали сходити, і і орданську воду із цього бачка. У день водохреща біля собору зібралося понад 400 миколаївців. Люди займали чергу, аби освятити воду. Воду будуть святити, і пішов. А сьогодні Ісус Христос має оберігти і сьогодні, і в час війни. Богослужіння розпочалося о 9-й ранку та тривало дві години, розповідає отець Роман. Проводив службу та здійснював чин освячення води митрополит Володимир. Служба сьогодні почалася о 9-й годині. Приблизно 11 години ми почали, ну після одинадцяти, ми почали чин великого освячення води, який недавно завершив. Своїм освяченням вод Господь посилає нам благословення, тому в цей день і освячується. Звершується чин великого освячення води, якою яку ми з благовінням споживаємо, якою окроплюємо свої домівки, свої речі, яку зберігаємо на протязі цього року, називається вона також великою аеастмою, великою святиною, яку ми повинні приймати з благовінням і натощати, нічого не ївши. В день хрещення освячені підлягають всі джерела води, говорить отець Роман. Православні вірять, що свята вода очищає і стілює. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.